Legea propus de Liviu Dragnea subliniere liniere Icelin Popescu-Tericeanu este finalizat. O depunem la camer, să nu mai lungim prea mult traseul. Presubliniere din telesenatului Celin Popescu Tericianu a anuncat ce noul proiect privind statutul juridic al casei regale este definitivat, afirmând ce deputatul Gabriel Vlasel a informat despre acest lucru. Potrivit lui Tericianu, proiectul urmează să fie depus la Camera Deputaților, în calitate de prim camer sesizat. Ieri sau alalt ieri am avut o discuție cu colegul deputat Gabriel Vlase, vicepre presubliniere din Telecamerei deputaților, care spunea ce proiectul este definitivat, subliniere i-a promis și mi-l trimite pentru a-l parcurge. Proiectul va fi cât de curând depus în Parlament. Îl vom depune la camera Deputaților, având în vedere ce senatul este camera decizională. sub i să nu mai lungim prea mult traseul pe care trebuie să le parcurg, a afirmat Erician Miercuri la Parlament. Inițiativa legislativă pentru reglementarea statutului juridic al casei regale a României a fost depus la Senat pe 8 noiembrie 2017, avându-i ca iniciator pe Liviu Dragnea sublinieră Icelin Popescu Tericianu. Ulterior, plenul Camerei Superioare a aprobat solicitarea lui Celin Popescu Tericianu, în calitate de inițiator, pentru procedura de urgen în vederea dezbaterii sublinierei adoptrii propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României. Propunerea legislativ prevede a recunoa sublinierea casei regale ca persoan juridic de drept privat sublinierea i acordarea statutului de utilitate public. În plus, Proiectul de act normativ propune a recunoa subliniere terea poziciei de IEF casei regale a României, ca poziție onorific, asimilat protocolar cu aceea a unui fost subliniere IEF de stat, sublinierei cuprindea o serie de prevederi iar se asigure des subliniere urarea optima activitilor sublinierei funcțiilor de reprezentare ale acesteia. Americianul a anuncat pe 5 martie ce proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, retras în aceea sublinierei zi de iniciatori din circuitul legislativ, va fi modificat sublinierei depus din nou cât de curând la Camera Deputaților.